Arnstad? President, men den forrige taleren så fikk en et øyeblikk en følelse av at vi langt, var langt inn i en budsjettdebatt om et budsjett ingen enda kjenner. Det er jo en trontaldebatt som handler om den parlamentariske situasjonen, ikke minst mellom regjeringen og dette støttepartiet FRP. Men som opposisjonsparti så må jeg jo det blir jo sikkert ganske interessante budsjettberøftinger basert på det innlegget som art kult nattopp. President for det her er den siste tron taldebatten før valget neste år. Det er den siste tron taldebatten før et stortingsvalg. Og gjennom 7 år så har den høyreledede regjeringen nå sentralisert, lagt ned tjenester og ført en politikk som har gitt både distriktsoprør, kystoprør og dårligere lokale offentlige tjenester. Tron var i middels fri for all omtale på noe som kan lign – om distriktspolitikk. Og jeg tror nok att statsminister Erna Solberg og regjeringen nå satser alt på –– at velgerne skal ha glemt spørsmål om sentralisering og distriktsopprør frem imot valgdagen i 2021. Fordi den ekstraordinære situasjonen de siste halve året har jo på mange måter flyttet fokuset bort –– fra regjeringens egentlige projekt. Det politiske innholdet i den sju år gamle avtalen mellom Høyre og FRP. Og nå prøver nok regjeringen å styr skuta inn i smulere farvann. Nå reiser høyere folk rundt omkring og sier at det har ikke vært noen distriktsopprør. Og så prøver jeg å redusere betydningen av det dette, og av alle diskussioner egentlig om distrikt, til å om diskusjoner om fortiden. President valget i 2021 handler om politisk kurs och politisk retning. Det den denne regjeringen kaller reformen har i mange sammenhenger vært en ren sentralisering av ønske om store enheter, uten noen begrunnelse om hvorfor kolesterer ska bli ska bedre kvalitet og innhold. Høyre har fokusert på systemen, ikke menneskene. Det skaper ett samfunn med større forskjeller og avmakt. Regjeringen har brukt både press og tvang mot kommuner og fylker for å få sammenslåinger som verken henger på greip eller har oppslutning blant innbyggerne. To meningsløse gigantfylker står igjen som en påminnelse om det. Troms og Finnmark. Og Viken. Troms og Finnmark som er større i en rekke europeiske land, og Viken som har et innbyggertall som er på 1,2 millioner og går fra Hallingskarve til Halden. Begge fylkene uten indre sammenheng. Høyre har blitt så opptatt av regioner at de har glemt folkene som bor i dem. Regjeringen har også presset fram en politireform som gjør at en rekke lokalsamfunn, både i by og bygd egentlig, har mistet sitt nærpoliti. Det er som den nylig pensjonerte politimannen Gay Tveit fra Grønland politikammer sa, sa det. Vår kompetente politistyrke hindres hver dag i å utføre det arbeidet de er dedikert for, fordi etaten er mer sentralisert og toppstyrt. Gjennom sju år har den samma sentraliseringsfilosofien blitt anvendt både på akutsykehus og fødetilbud, på universitet och høyskolesektoren, på de lokale domstolene og tingrettene. Noen plasser er det lagt ned, andre plasser tømmes tilbudet sakte, men sikkert for ledelse og innehåll. De utvarmes, og håpet til Høyre og FAP er nok etter hvert at de skal modnes til nedleggelse. Hele denne sjuårsperioden har regjeringen ført en politikk ved hjelp av både små og store grep, som har gjort tilværelsen vanskelig for norske distrikt og virket en fordel for de store enhetene og de folketunge områdene. Distriktspolitiske virkemidler som bidrar til aktivitet og investeringer i mange kommuner er radert ut. Konsensjonsgrensene i landbruket er økt og bidrar til større bruk. Samtidig er importkvotene strekt til det ytterste. I så har regjeringens politikk nå ført til en splittelse innen i fiskeriene som vi ikke har sett siden Trollfjordslaget i 1890. Statlige arbeidsplasser är trekt ut av distriktene gjennom nedlegging av en rekke kontor, skattekontor, NAV-kontor og andre funksjoner. Presidenten i regjeringen ut til å arbeide en slags hypotese som säger at de små enheterne og som bor ytterst ut et eller annet är er for dyr i drift. Den burde helst flytte. Det koster for mye å opprettholde tjenestetilbud og arbeidsplasser. Det är for dyrt å opprettholde infrastruktur og vil likeholde strømkabler og legge fiber til hus som legger spredt og langt unna sentrum. Sånn vil ikke Senterpartiet tenke. Likeveidigheten og tilliten i dette samfunnet innebærer att vi må se og anerkjenne utfordringene i landet, uansett hvilke deler av landet det handler om. Vi må i det hele tatt tro på hele Norge. Norge. Tidligere Høyre Statsråd Viktor Nordmann hade en interessant inledning på en distriktspolitisk konferanse som jeg var på i forrige uke. Han mente att bosendingsmønstret var et fellesgode som vi ikke hadde råd til å miste, og at det var behov for en ny og kraftfull distriktspolitikk. Senterpartiet mener det trengs helt nye verktøy i distriktspolitikken. Framfor alt så trengs det nerkjennelse av at distriktspolitikk ikke kan løses av helt generelle og nøytrale virkemidler. Det må løses med målrett og Derfor foreslår Sjenterpartiet blant annet bygdevekstavtaler en langsiktig satsing på de kommunene som har de største næringsmessige utfordringene. Derfor foreslår vi redusert selskapsskatt i distriktene. Og derfor så foreslår vi Breibern ikke til 92 av befolkningen, ikke til 95 av befolkningen, men absolutt til hele befolkningen. President, koronaepidemien har preget oss det siste halvåret. I starten så gjorde partiene på Stortinget en stor insats for å kom fram til felles løsninger på mange av utfordringene. Det var et viktig arbeid, både når det gjelder lovgivning, når det gjelder helse og når det gjelder økonomi. Men i dag er den perioden i midlertid Nu Nå vær regjeringen å snakke med sitt støtteparti FRP, framfor å snakke med alle de politiske partiene. Da är det desto viktigare att processerna är prägade av öppenhet. Och Centerpartiet är bekymrad för om den kommission som nu ska evaluera genomföringen av coronasituationen vill genomföra sitt arbete i tillstrecklig öppenhet, alltså i full öppenhet. Da pandemin bröt ut så varierade dålig förberedd när det gäller hälso- och sjukvård och vart de första månaderna nedprioriterade. Da er det litt sørgelig at den beskjeden som kom i forrige uke om at kommunene ikke lenger vil få hjelp fra det nasjonale beredskapslagret om å bygge egna lager for utstyr, da er det litt sørgelig at den kommer på det tidspunktet den nå gjør. Regjeringen må ikke svikt eget beredskapsansvar mitt under pandemien. De må ikke unnslå seg sin egen koordinerende rolle. Det är klart att det å legge det her ansvaret over på kommunene kan bli en ekonomisk bryde som går ut over andre tjenester som oppvekst og eldre. Og Svenskt Parti er bekymret over regjeringens holdning til kommunen Norge, til kommunene som står på å gjøre en stor jobb med å beskytte sine innbyggere, med testing, med smittesporing og med helsetjenester. Det gör det heller ikke bedre når helseministeren kommer med om økonomistyring i kommunene, som oppleves som en smule arrogant. Det vittner i alla fall om att regeringen har en väg att gå når det gäller att lyssna till kommunsektorn som har ett store extrakostnader knyttat till hela coronasituationen. President Sorell står så smått näen en liten tanke till. Senfort är jag bekymrad för de stränga reglerna som äldre och funktionshindrade har blivit utsatta för det siste halvåret. Och håll tillbaka besök fra de närmaste och nekt pårörna att komma in för att hjälpa sina närmaste med helt grundläggande ting. Det er så många eksempler på at dette har vært praktisert uklokt. Fremover så må vi bli bedre til å balanse målene om godt smittevern i imot behovet för kontakt med venner og familie. Isolasjon og ensomhet er alvorlig. Og derfor fremmer Senterpartiet i dag et forslag, fordi vi mener det er med en bedre kartlegging av myndighetens håndtering av besøksrestriksjoner og besøksstands. Det är et felt der alle sider må fram, slik sånn at vi kan lære av det for i fremtiden. President, med det tar jeg opp sine forslag. Da har representanten Arnstad tatt opp